نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے والی ہیں مگر وہ برہنہ ہیں دوسروں کو مائل کرنے والی ہیں اور خود بھی مائل ہونے والی ہیں ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سن پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اتنی دور سے آتی ہے مسلم شریف 397